Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi və Dövvət Təhlükəsliyi Xidməti Gəncə hadisələri ilə bağlı növvəti məlumat yayıb. Reportun xəbərinə görə məlumatda bildirilib ki, İlun 10-unda Gəncə şəhərində ictimai əsaşı pozmağa cəhd göstərmiş radikal dini yönümlü bir qrup şəxsin xidməti vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına küt və kəsici-deşici alətlərlə Hüzum etməsi nəticəsində iki polis sabiti şəhid olub. Dərhal görülmüş tədbirlərlə Gəncəl şəhərində istimai əsaiş tam bərpa edilib. Ütövlükdə Respublikada sabitlik, təhlükəsizlik ehtibarla qorunur. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə həmin qanlı cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər Gəncəl şəhər sakinləri, 1988-ci il təvəllüdlü Əvvəllər qəstən adam öldürmə və soyğunçuluq cinayətlərinə görə məhkum olunmuş Rəşad Məmmədəli oğlu Böyükşiyev və 1988-ci il təvəllüdlü Fərruq Xəqani oğlu Qasımov müəyyən edilib.